سؤال هل تصدق على إخوة من أبي صلة لأبي نعم لا شك ولا ريب صلتك لإخواني أبيك ولأهل أبيك بل ولأصدقاء أبيك إنما هي صلة لأبيك إنما هي صلة لأبيك وقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يذبح الشاة ويقسمها في أصحاب خديجة رضي الله عنها وهذا صلة منه لخديجة رضي الله عنها فصلتك لأهل أبيك ولأحباب أبيك ولأصحاب أبيك إنما هي صلة لأبيك أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أحرمنا وياكم البر بل الصدقة كما ذكرنا قبل ذلك كما في الحديث الذي ذكر الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان ثنتان يعني صدقة وصلة صدقة وصلة فلو أنك تصدقت على فقير بعيد إنما هي صدقة لكن لو تصدقت على فقير من رحمك ففيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة أسأل الله أن يجعلناكم من أهل الفقه في الدين